Ja hörni, här kommer det kollas en politisk debatt om skolan. Det kommer att komma hit få partiledare. Det är Jan Björklund, Folkpartiet, Gustav Fridolin, Miljöpartiet. Vi kommer att diskutera skolfrågor här i Borlänge. Vi kommer även att vara tre lokala politiker. Vi är ju det partiet som vill mest minska dessa politikers makt över skolan. Vi är ju istället för att varje skola ska få bestämma själva hur undervisningen ska läsas upp. Det ska inte bestämmas av rikspolitikerna som kommer hit och visar upp sig. För vad har egentligen Björklund och Fridolin gjort under sina åtta respektive fyra år för skolan? Hand upp den som kan säga någonting. Nej, utan vi vill att makten ska flyttas från politiker. Vi tror att lärarna, de lärare som finns i Sverige, är mycket bättre på att lägga upp undervisningen än vad dessa politiker kommer att vara. Håll ni med? Gilla, kommentera, dela. Tack så mycket.